Movemittausten oppilaille jaettavan Google Forms-lomakkeen löydät Liito-RY-materiaalipankin perjantai-vinkkaussivuilta. Katsotaan nyt, miten tämä lomake kopioidaan omaan raiviin. Ensin tuolta ylhäältä tarkistetaan, että ollaan kirjautuneena omalle Google-tilille. Jos ei, niin kirjaudutaan. Kun kirjaudut, käytät Google-tiliin yhdistettyä sähköpostiosotetta tai gmail osoitetta Kolmen pisteen takaa valitse. Tee kopio. Kun tallennat, varmista, että kopio tallentuu omaan raiviin. Mulla on täällä lukuisten kansioiden joukossa valmiina move kansio ja tallennan oman kopioni sinne. Muutan vielä tämän tiedoston nimen, jolloin mun on helpompaa tunnistaa se omaksi kappaleekseni. Tästä tulee annan kopio. Lähetä painikkeen takaa tuolta ylhäältä. Voin hakea oppilaille linkin lomakkeeseen tai jos käytän Google Classroomia, voin etsiä lomakkeen kansiosta, jonne tallensin sen oman kopioni. Poistan vielä lopuksi toi opettajan ohjelomakkeelta.